الواد كريم ما بيحرمش نفسه من حاجة إنما في حاجات لما بيصرف عليها يبقى فرحان وحاجات تانية تخلي حيران زي الحياة ومتطلباتها ساعتها بقى كريم يمسك إيده شوية لحد ما اكتشف انترتينر وابتدى التوفير على حاجات كتير